بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يعني منذ قيام الثورة المصرية وانا في 25 يناير دي وانا ادعوهم الى الحفر والتنقيب عن الملكة كليوباترا وحتى الان لا يوجد اي استجابة لهم وباقي حوالي شهور على انهيار السد العالي الان ولم تتحرك الحكومه او الشعب او اي حد طيب يا جماعه انا عملت اللي عليا وخلاص وبعد انهيار السد العالي بقى يعني لو عايزين تتواصلوا معايا عشان اساعدكم وانقذكم من من البلاء العظيم اللي حدث ليكم ممكن تتواصلوا معايا بعد كده ان شاء الله على رقم تليفون ده اذا كان في هناك شبكات هتشتغل بقى فودافون مبني لولا والكلام دوت أورانج. يعني او انسيب رقمي وخلاص اه زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة بس ده عشان ايه تتصلوا بيا بعد انهيار بقى ايه السد العالي وتقولوا امل ده طلع كلامك صح احنا كنا بنكذبك في الاول بس طلع كلامك صح ان السد وقع وانهار واحنا مش عارفين بقى نعمل ايه وتعالى بقى ايه حللنا الموضوع ده هقولكوا تمام وهاجي برضو معاكم واساعدكوا يعني مش هسيبكوا ولا اتخلى عنكوا في اي لحظه ان كانت ان شاء الله بس هننتظروا بقى انهيار السد العالي علينا ونشوفوا العذاب بتاع ربنا وبعد كده ايه نآمن بقى بالكلام وبكل حاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى واحدثها من مصر